Jo no, máš to počkej chlou. Mám zásobu slov Mám zásobu slov Pojď se mnou Mám zásobu slov Mám zásobu slov Pojď Mám zásobu slov, mám zásobník slov, mám v pop a vždycky trefím strop Řeknu ti, jaký je zárodek toho, že jsem byl a budu neustále top, neustále pop Vždycky trefím strop, vždycky holokrop, vždycky holy pop, holy kill, glory kill Jedu metrik na trick, posílám pověk, jak můj street, chci to dávat víc, moje přátelství je deep Jedu, i když nevím dope, jdu pryjt front, pak nasednu a zdrhnu tě, jak čou. jak planím pro. jdu si pro tu mou. Prisky řecovanou, skip skid jedu, jdu si hlou, jdu za tebou, ale jsem před tebou, slova se slovama se neustále jebou Zvyšujou a povyšují význam flow, master beat, master show, jdu sám, nemám zájem, nemám Seru na ty lidi, který mě sondujou, nejdu znovu tam, kde oni jsou a budou já byli a byli za blby, slovama za zásobníku a vyhrastám se z podoby, a možná mi mrdne, hej hysne, na mě nejsem jsem typ na typ Hadouk 43 Exit Thank <laughs> you. Mm -hmm.